שלום צופים יקרים, אני איתמר, ובסירטון הולמד על פורטל התרשלום, ואני רואה איך אפשר לשלוח קישור לתשלום מתוכ תיקי אוטציה לא אז באנו נאבד את התחנה, וندخل לעבוד. בקרתית סדיק נסימ לב שוספנו אייקון חדש שלח לתשלום ב נלחץ עליו, ובדוגמת שלנו אנחנו רוצים לשלוח את הקישור לחיי שלנו באמצעות אוווצאפ, לכן נפתח בור ביציאת ראשונה, וنלחץ על השאר. ובחלון שהיא פתח לנו נלחץ על האייקון של ההעתקה. ובואו נעבור לרוטסאפ ונראה איך אנחנו מדביקים את הכישור. ברוטסאפ אני איתר את החייו שלי מבין אנשי הקשר. אני אכנס להקלדת הודעה חדשה ונדביק את הכישור שלנו. נשים לב שיצרנו לכם מלל קבוע עם שלנו של חברת עודכנית. מה שנותר לי לעשות זה ללחוץ על שליחת ההודעה. אחרי שהחייו קיבל את שלנו, בואו נראה איך הוא מבצע תשלום מקוון בפורטל התשלומים. אז בואו נחזור לתוכנה. לחיצה על הקישור תעביר את החייף שלנו לפורטל התשלום. מצד ימין הוא יראה את פרטי התי, והוא ילחץ על המשך לתשלום. במסך הזה הוא ימלא את הפרטים שלו, והבחר באפשרות תשלום באשראי. במסך שיוצג לו עכשיו הוא יצטרך למלא את פרטי כרטיסה האשראי שלו. בואו נעשה את זה מהר. ובסוף החלון הוא ילחץ על האפשרות לתשלום. יוצג בפניו אישור התשלום. אחרי שהחייו שלנו שילם נחזור לתוכנה ונראה כיצד אנחנו נפיק קבלת פיקדון ונבצע הקטנה של חוב בכרטיס עתיק. אז באו נמשיך. במסך הראשי ניכנס לפורטל התשלומים לחובות בתיקים ונוכל לראות את החוב ששולם על ידי החייו ונלחץ על אוסף פיקדון. נשים לב שכל הפרטים של כרטיס האשראי ושל החייו מוזנים כבר באופן אוטומטי ונלחץ על כפתור הבא ונלחץ על כפתור סיום בחלון שיפתח לנו נאשר את פעולת הקטנה ונוכל לשים לב שהעתיק שלנו נגרם מהרשימה מה במידה והעתיק הפנימי שלכם מקושר לתיק תקשורת לא נשכח לשדר את הפעולה זהו חברים ראינו כמה קל לעבוד עם פורטל התשלומים לשלוח לחייבים שלנו קישור לתשלום לה הפיק בלת פקדון והקטנה חו בקרטי סטיק טו